Estamos no albergue público do Concello de Dumbría que se encontra ubicado no Conco, na parroica de Dumbría e eh, no camiño que vai cara a Moxía. En Dumbría eh, bifurca o camiño un vai cara a e outro cara a e xusto este albergue encontrase ubicado no, no camiño que vai a Moxía. Foi inaugurado no ano 2010 coa obra do Fondo Social de Inditex, coa colaboración deles, conta con 24 plazas e dúas de menos válidos e diferentes espazos públicos para o entreparcemento dos peregrinos e para o seu descanso. Dumbría de é un dos poucos concellos do Camiño de Santiago que conta con dous albergues municipais xa que eh, diferentes, eh, moitos peregrinos acheganse pois, a este camiño, eh, como contamos con esa bifurcación cara aos dous sitios, pois, un encontrase en Olveiroa, outro alberque público municipal, e este encontrase ubicado en, en este espazo, no Conco, en Dumbría.